Надія прийшла у Миколаївське відділення організації надання адресної допомоги отримати продуктовий набір від міської ради. Сама переселенка з Воскресенського, що на Миколаївщині. Каже, переїхала жити в Миколаїв разом з чоловіком та дітьми через російські обстріли в травні 2022 -го. Тут теж було слухно, було страшно. Але ну, нічого, з цим підтримуємося потихоньку. Узнали з соціальних сітей, що можна... Обратиться сюди. Получали, от що коли беременна була, і зараз дівчатки дзвонять, приглашають самі. А ось Валерій отримав гум допомогу від благодійної організації Щедрик, яку також видають у відділенні. Їздив, зареєструвався в соцзахисті. Там е, теж невелика черга, там три чоловіка. Посидів 10 хвилин, зареєстрували, і поїхали потім. По дзвінку прийшов сюди дуже три хвилини, чотири 5 ми одержав пакет. Гум допомога надається кожному раз на місяць, говорить соціальна працівниця відділення Олена Ліптуга. Аби одна людина не могла отримати продуктовий набір двічі в різних центрах, які є в кожному районі міста. Її дані вносяться в базу. Про продуктовий набір зазвичай входить цукор, молоко, вода, мівіна, консерви м'ясні і рибні – це основне. Інше може би, змінюватися. У нас зараз надається допомога для окремих категорій населення. Це переселенці, багатодітні родини, малозабезпечені при наявності довідки з управління соціальних виплат, одинокі батьки, які виховують дітей, неповнолітніх дітей, інваліди першої та другої дітей третьої групи це пріоритет наразі. А щедрик надає 75 плюс, інваліди, багатодітні та переселенці також. Про появу нових переселенців отримують інформацію від управління соціальних виплат. Далі вносять їх дані в реєстр, видають допомогу особисто в руки з понеділка по п'ятницю. Черг у нас немає таких, тому що дівчата наші прозвонюють. І запрошують людей на той час, на той день, коли потрібно. Навіть вагу, вагу допомоги, кажемо, щоб люди знали, що треба прийти не просто там, з пакетом маленьким, а щоб треба тачка, велика сумка, тому що здесь, тут 12,5 кілограмів. Допомагають людям з початку повномасштабної війни. В середньому за день роздають більше 200 продуктових наборів. Назарій Рубаняк, Євген Мінакул, Суспільне новини, Миколаїв.